نهاركم سعيد أنا رجاء حداد في دقيقة سوشيال انجيات اليوم رح نحكي بعض النصائح لنشر محتوى تفاعلي عبر صفحة الأعمال فيسبوك أولا نص المنشور يفضل أنه يكون ضمن الميت حرف أو ما يتجاوز السطرين بحيث أنه ما يظهر عندي ريد مور أو اقرأ المزيد لأنه في أغلبية الأحيان المتابعين ما بضغطوا على اقرأ المزيد ثانيا صورة المنشور يفضل أنه يكون حجمها 470 بكسلز إذا كان أكبر من 470 بكسلز ما في مشكلة لأنه فيسبوك بيصغر الصورة بدون ما تفقد جودتها ووضوحها إذا كانت الصورة أصغر من 470 بيكسلز فيسبوك لما يكبرها الصورة بتفقد جودتها ووضوحها ثالثاً عدد الهاشتاجز أو الوسم يفضل أني أنا أستخدم أكثر إشي ثلاثة هاشتاجز الهاشتاج الأول يحمل اسم العلامة التجارية للشركة الهاشتاج الثاني والثالث يتعلق بمضمون الصورة أو المنشور اللي أنا بنشره عبر صفحة الأعمال فيسبوك بتمنى أني أكون أفدتكم بهاي النصائح الثلاثة وبتمنى أنكم تكونوا استفدتوا شكراً لإستماعكم بشوفكم بحلقة جديدة